Мало побудувати, треба розуміти, що з цим робити далі. І в цьому сенсі ми, на жаль, ну, далеко позаду цивілізованого світу. Бо ми, по-перше, зазвичай не продумуємо концепцію експлуатації до початку будівництва. Ну, приклади нам всі відомі. У Львові, в інших містах, де будували величезні спортивні споруди, а тепер не знають, що з ними робити, як їх експлуатувати, бо е е є багато речей, які зараз не дозволяють вийти щоб, е з цими спорудами на те, щоб на самоокупність, скажімо. Е е е Тому передувати будівництво має розрахунок, ідеї, як це відбувається з бізнес. Об'єктами, і це теж елемент ринкових відносин, про які ми говоримо. А друге складова ці об'єкти мають грамотно і професійно експлуатуватися. І, і для цього в більшості країн світу існує, існує такий інститут, як керуючі компанії, які професійно знаються на тому, що. Як найбільш ефективно керувати тими чи іншими спорудами, не тільки спортивними, а й іншими, і успішно це роблять, виконуючи ті завдання, які перед ними держава ставить. Відіско спортивне відео.